No Kyllä, voi arvioida. Ei se välttämättä ole ihan helppoa, mutta tuota, jos ajatellaan niinku tutkimuksen kannalta, niin elinkaariarviointi on sellainen menetelmä, mitä paljon käytet käytetään. Eli se on käytännössä semmoinen systemaattinen, tämmöinen niin kvantitatiivinen arviointimenetelmä, jossa niin pyritään kartoittamaan, riippuu nyt sitten, puhutaanko vaikka kirjasta tai, tai tuota, jostakin videosta tai telkkariohjelmasta, niin pyritään niin kartoittamaan kaikki mahdolliset materiaalit ja energiankulutus, mitä siihen sen kyseisen tuotteen tai palvelun valmistamiseen tai tekemiseen liittyy sitten eri kaaren vaiheissa. Eli tarkoittaa esimerkiksi sitä, että jos on vaikka kirjaat, miten paperi on valmistettu, ja tuota, minkälaista paperia, missä se on painettu ja miten, ja, ja minkälainen kirja siitä sit lopulta muodostuu, ja miten se on sitten kuluttajalle asti päätynyt, ja, ja miten sen sitten voi elinkaarensa lopuksi kierrättää. Tai sitten jollakin sähköisellä palvelulla, niin sit se tarkoittaa että tietysti että pitää miettiä, että minkälaisella laitteella sitä katsotaan, mistä se lähetetään, minkälaista verkkoa ehkä käytetään siinä välissä, ja sitten on toisaalta myöskin näköinen tuotanto, mikä liittyy siihen siihen tuota, itse ohjelman tai sen videon tekemiseen, esimerkiksi miten sinne on ihmiset tullut. Harvoin pystytään tekemään ihan täydellisiä selvityksiä näistä kaikista asioista, mutta et pitkäjänteisellä työllä se on kyllä niin kuin mahdollista. Mm. Mutta sitten jos ajattelee niin kuin vaikka yksittäisen kuluttajan niin kuin, keinoja selvittää, niin sit se ehkä enemmänkin liittyy siihen, että yrittää selvittää, että löytyykö erilaisista tuotteista vaikka ympäristömerkkejä, tai niiden valmistajatietoa löytyykö jotain tutkimuksia. Eli sit se on vähän niinku erityyppistä. Että tota, tutkijoilla on tietysti siihen niinku resurssit ja työkalut, niin silti se vaatii aika paljon. Mutta tota, sitten yksittäinen kuluttaja on sit vähän enemmän niinku sen varassa, että mitä, mitä muut on sit kertonut. No, vertailu on semmoinen, mitä kovasti haluttaisiin, mutta se on käytännössä aika vaikeaa, johtuen siitä, että kun ne erilaiset mediatuotteet on hirveän erilaisia, se tarkoittaa myöskin, että ne, niiden vaikutukset niin kuin, muodostuu eri tavalla, että ne kohdistuvat niin erilaisiin ympäristövaikutusluokkiin ja, ja sitten tota, ne muodostuu myöskin eri, eri elinkaarivaiheessa. Esimerkiksi se painotuote, niin siinä yleensä pääasiallinen vaikutus tulee siitä, että kun se paperi valmistetaan ja se painetaan, mutta sen jälkeen kun se on niin kuin, käyttökelpoinen, niin sillä ei enää ole niin kuin, lisää vaikutuksia. Siinä se liittyy siihen esimerkiksi paperitehtaan energiankulutukseen. Ja siihen niin kuin, alkuperäiseen niin raaka-aineen, eli esimerkiksi sen puun hankintaan. Mutta sitten jos ajattelee, mitä tahansa sähköistä mediaa, niin siinähän sitten sitä tavallaan, se riippuu tietysti paljon, että minkälainen se on. Et jos on joku elokuva esimerkiksi, niin, niin totta kai sen elokuvan tuotanta voi olla aivan valtava niin kuin kansainvälinen ponnistus, mihin liittyy paljon matkustamista ja kaikkea muuta. Toisaalta sit se sama elokuva näyttää niin kuin monessa paikkaa. tosi moni ihminen näkee sen, mutta jos ihminen sit katsoo sitä kotona, niin totta kai sit koko, koko käytön ajalta, niin siinä kuluu jonkun verran energiaa. Ja se taas riippuu siitä, että, että tota, minkälaiselta laitteelta sitä katsoo ja, ja esimerkiksi miten se energia sitten on tuotettu, että vaikka Suomessa tai Ruotsissa tai Briteissä, niin siitä samasta katselusta voi tulla ihan erilainen vaikutus esimerkiksi se hiilijalanjälki, koska se riippuu siitä paikallisesta energiatuotannosta. Niin silläkin on merkitys, missä minä katson YouTube-videota esimerkiksi, Kyllä, joo. Kyllä, myös... joo. Välttämättä ne eivät ole niin kuin suuren suuria. Ja ehkä sitten sanoisinko niin, että ehkä sitten toki ihmiset ovat erilaisia. että Jotkut kuluttavat esimerkiksi erilaista mediaa ja videoita ja varmaan tyypillisesti esimerkiksi nuoret niin tosi paljon <laughs> niin katsovat niitä, niitä videoita. Niin tota, että yksittäisen katselukerran vaikutushan on tosi pieni ja todennäköisesti niin kuin yksittäisen kuluttajan median käyttökään ei ole niin kuin sen kuluttajan isoin ympäristövaikutus. Mutta totta kai, että jos niin kuin koko päivän <laughs> tuijotat monilta eri laitteilta niin kuin ja sit lisäksi käytät niin kuin vaikka painotuotteet, ei sillä ole oikeastaan väliä, mitään. mutta jos valtavia määriä ei käyttää, niin sit sillä alkaa olemaan vähän niin kuin vaikutusta. No. No ehkä, että ehkä se on sellainen asia, mitä me ei hirveästi niin kuin ajatella tai tiedetä, ja se ei ole tietenkään mitenkään niin kuin Silleen suoraviivasti niin kuin harvat ympäristöasiat ovat mitenkään niin kuin mustavalkoisia. Toki niin kuin media on tärkeä, että silloin meille tärkeä niin kuin sellainen viihdearvo, sellainen kasvatusarvo, sellainen sivistysarvo, että me sieltä median kautta esimerkiksi tutkitusti niin ihmiset haluavat saada ympäristötietoa esimerkiksi sieltä niin kuin vaikkapa uutisista tai mitä medioita nyt sit kukakin seuraa. Eli silloin niin tavallaan tärkeää, että me opitaan sieltä ja kaikki niin kuin sellainen hauskuushan on myöskin tosi tärkeää ihmisen elämässä. Mutta sitten tota, mut et sit ehkä aika paljon on ollut semmoista ajatusta, että esimerkiksi Suomessa aika hyvin niinku yleensä tiedetään, että no okei, okay, että mistä niinku paperi tulee, koska täällä on ollut paljon paperivalmistusta ja se niinku tunnetaan ja sitä opiskellaan koulussa, mutta sitten niistä sähköisistä tuotteista ehkä enemmän ajatellaan sille, että ne on niinku jotenkin aineettomia, <laughs> että ne niinku ikään kuin tulee vähän niinku ilmaiseksi ilman mitään vaikutusta, koska ne ei niinku näy meille ne vaikutukset. Ja se on ehkä semmoinen, että mistä sitä tietoisuutta pitäisi vähän sit niin kuin lisätä. No se tiedetään, että esimerkiksi niistä esimerkiksi videoiden energiankulutus on niin kuin aika suuri, että niitä kun paljon liikkuu tuolla verkoissa, niin se lisää niin kuin sitä verkon energiankulutusta. Eli se on niin kuin yksi juttu, mutta toisaalta sitten taas samalla niin kuin niiden ne verkkoteknologiat kehittyy ja niinku, laitteet kehittyy, että et niinku, et, et sanotaan ehkä niin, että, et, että vaikka niinku, Suomessa esimerkiksi mobiilidataa käytetään niinku, maailman eniten, niin silti sen mobiilidataan energiankulutus ei ole kasvanut samassa suhteessa, koska samaan aikaan myöskin ne teknologiat on kehittynyt eli sitten me saadaan ne silti niinku, vähän tehokkaammin ne, ne samat palvelut. Ja, mutta, tota, mutta ehkä siihen liittyy semmonen, mitä me ei ehkä niin paljon nähdä eikä ajatella, niin on se, että meillä alkaa olla niitä elektronisia laitteita kodeissa aika paljon. Ja tuota, niin varmaan jokaisella suomalaisellakin on kotona monta sellaista käyttämätöntä laitetta. Ja sitten että se haaste on ehkä se, että se alkaa olla niin lyhyt ikästä ja siihen liittyy sitten paljon sellaista niin raaka-aineen kulutusta. Ja sitten jos ne laitteet ei ikinä päädy kierrätykseen, niin kuin tällä hetkellä suuri osa ei päädy, niin sitten siitä tulee niin kuin aika isot ympäristövaikutukset. Eli että paitsi että se alkuperäinen niin materiaalien louhinta on aika ympäristöä kuormittavaa, ja usein niihin saattaa liittyä myöskin paljon sellaisia niin kuin sosiaalisia ongelmia, niin kuin ihmisoikeusongelmia ja muita, mutta nehän ei tietenkään näy meille sit, kun se laite on tässä. Eli, että se, se, että sekin tiedetään, että, että tosi tehokasta on myöskin se, että ympäristövaikutuksen kannalta, että vaikka se on älypuhelin tai tabletti tai tietokone, niin sitä samaa laitetta kannattaisi käyttää niin kuin mahdollisimman pitkään. Eli että se niin kuin suoraan vähentää sitä yksittäisen käyttökerran niin kuin laskennallista ympäristövaikutusta. Eli että se, että jos vaikka nyt käytät älypuhelinta vuoden sijaan kaksi vuotta, niin se tavallaan niin kuin puolittaa ne <laughs> käytön aikaiset ympäristövaikutukset. Joo, toki sit pitää ottaa huomioon kaikki sellaiset, että sit jossakin vaiheessa ne ei vaan toimia, ei ole esimerkiksi ehkä tietoturvallisia, että jos ei vaikka päivitykset mahdu sinne. Mutta, niin kuin, mutta että niin kuin periaatteessa se, että kannattaisi niitä laitteita hankkiessa miettiä, että ne olisivat sellaisia, että niitä pystyisi käyttämään mahdollisimman pitkään, jos nyt on mahdollista sellaista miettiä. Mutta että myöskin ehkä että pitäisi niistä hyvää huolta sille, että ne kestäis Ja sitten kun niitä ei enää voi käyttää, niin sitten että ne menee kierrätykseen, jolloin niitä sit on mahdollista saada talteen ne kaikki arvokkaat arvokkaat raaka-aineet. Niitä ehkä useinkaan ei tule niin ajatelleeksi. Esimerkiksi kännykässä on pieniä määriä vaikkapa kultaa. Ja, tuota, ja sellaista, että ne on... Niin kuin ja toisaalta, kun me koko ajan käytetään niin kuin lisääntyvässä määrin, me tarvitaan niin kuin kaiken näköisiin laitteisiin me tarvitaan esimerkiksi akkuja. Niistä puhutaankin nyt jo aika paljon. Esimerkiksi sähköautojen yhteydessä, niin, niin kuin se... Olisi tosi tärkeää saada ne, ne laitteet sitten kiertoon, myöskin ne pienet laitteet kuluttajilta, jos yksittäisissä on tosi vähän, mutta sitten jos ne kaikki saadaan talteen, niin sit niistä pystytään niin kuin hyvin ottamaan ja niitä arvokkaita raaka-aineita. Joo, se on ihan hyvä kysymys, koska sekin vaikuttaa totta kai, että joitakin sisältöjä toistetaan monia kertoja, ja sitten sekin tiedetään, että esimerkiksi lähetystavoilla on erilaisia vaikutuksia, tarkoittaa niiden lähetysmuotojen energiankulutukset, onko suora lähetys vai onko sit joku, joku toisinto, Et tota, mä en osaa niistä nyt sanoa mitään hirveän niin kuin, tarkkaa sääntöä mutta, mutta, tota, tai niin kuin, varsinaisia lukuja, mut, että, tota, mut, että niin kun toki sit ne sellaiset voisi ajatella, että... Niin uh, no, niin. no, Tämä on ehkä vähän hasso, että, että tavallaan voisi ajatella, että mitä tahansa on niin tehty, niin kannattaisi, niin kun, että sitä samaa katsottaisi niin tosi paljon. Mutta eihän me koskaan niin etukäteen tiedetä, että mistä nyt tulee suosittu. Ja, ja niin kun, et, et ehkä siinä ei ole mitään sellaisia. Et ehkä se enemmänkin liittyy, niin kun, että mihin nyt yksittäinen, jos mietin, että mihin yksittäinen käyttäjä voi niin vaikuttaa, niin ehkä se on se, että... Että ettei että ei pitäisi turhaan niitä laitteita päällä, Et mitä yleensä mitä isompi laite, sitä isompi käytön aikainen energiankulutus sulla on. Ja toisaalta just se, että miettiä, että kuinka monta laitetta itse asiassa yksi kotitalous tarvitsee. Myös se, että jos vaan mahdollista, niin kannattaa kaikki mahdolliset perheen sisälläkin kierrättää, että käyttää ne laitteet niin sanotusti loppuun ennen kuin sitten ostaa uusia. No siis, kyllä semmoinen on mun mielestä niin ollut jo aika pitkään ja mekin ollaan niitä niin tuolla töissä jossakin vaiheessa niin tosi paljon laskettiinkin just muun mm. muassa erilaisten painotuotteiden hiilijalanjälkiä ja sitten oli niin kova tarve verrata sitä niihin sähköisiin laitteisiin, että se on niin kuin silleen hankalaa, että kun niitä esimerkiksi saattaa lukea vähän niin eri tavoin, että, että, tuota, että esimerkiksi niin joidenkin tutkimusten mukaan niin painettuja tuotteita esimerkiksi luetaan niin kuin pidempään, mutta silloinhan lukuaajalla ei tavallaan sen ympäristökuormituksen kannalta ole väliä. Et niissäkin toki sit olisi järkevää, että on sulla se kirja tai se lehti, että senkin sit kannattaa niin kuin kierrättää niin, että mahdollisimman moni ihminen niin kuin, tuota, lukee sen sitten. Mut et sitten noilla niin sähkösillä, että ehkä nykyään varmaan e-kirjalukijat e alkaa olla jo niin kuin tosi energiatehokkaita ja sellaisia miellyttäviä niistä, että niistä niin kuin, että on tehty silleen, että niitä niin kuin luetaan pitkään, mutta sitten on ehkä semmoinen niin tavallaan nettiselailu, mikä on sellaista, että klikkaillaan sieltä täältä ja luetaan pikkasen, niin, kuin niin on ehkä vaikeampi sit verrata johonkin sellaiseen pitkäjänteiseen lukemiseen, niin että siitä tulisi sitten niin semmoinen kauhean niin kuin, <laughs> jotenkin mielekäs Vertailutavalla, että ne palvelee niinku eri käyttötarkoituksia aika usein, niin sen takia se on niinku hankalaa. Et ehkä se enemmänkin riippuu sitten. Että esimerkiksi tiedetään, että, että niinku esimerkiksi mobiiliverkko tällä hetkellä kuluttaa vähän enemmän energiaa kuin kiinteä verkko. Eli esimerkiksi, että jos kotona katsoo jotain, on se sitten puhelimelta tai tabletilta, niin se kannattaa enemmän katsoa sit vaikka sen niinku Wi-Fiin kautta kuin sit sen puhelimen langattoman verkon kautta vaikka. vaikka tota se on pikkusen energiaa tehokkaampaa sillä tavalla. Sekin ehkä jossakin vaiheessa tulee muuttumaan, mutta ne on ehkä kaikki sellaisia, että iso vaikutus tulee vasta, kun niitä katsotaan oikein paljon. Ehkä vielä semmoisenkin voisi sanoa, että sehän koko ajan muuttuu myös että miten me käytetään niitä laitteita, että ne määrät alkaa olla aika suuria. Sitäkin on yritetty joskus selvittää, että miten paljon niitä käytetään. Ja kyllähän niistä tehdään erinäköisiä tutkimuksia, mutta et se on tosiaan hirveän niin henkilökohtaista, että minkälaisia ne tavat on, mikä tietysti vaikuttaa suoraan, että mikä sitten jokaisenkin niin henkilökohtainen ympäristövaikutus siltä osin on. Mutta, mutta tota, sitten myöskin, että ehkä se, että usein se käyttö on sellaista niin kuin huomaamatonta niin kuin oheistekemistä tavallaan, että me ei ehkä lasketa sitä edes niin kuin median käytöstä, jonkun pitäisi, niin kuin jos nyt pitäisi alkaa sanoa, että montaksi minuuttia tai tuntia saat tänään katsoa. Käyttänyt vaikka nettiä tai selannut jotain mitäliä, niin aika vaikea, kyllä niistä varmaan aika isoilukui tulee, mutta vaikea on yksilöitä. No mä luulen, että jotkut ihmiset voivat miettiä niin paljonkin, mutta enemmistö luultavasti ei hirveästi mieti. Et ehkä ne on sitten niin muita, muita asioita, mitä mietitään, että on alettu puhua niin enemmän määrin ruuasta. Ja ja tuota, sit just tästä liikkumisesta, ja mitkä kyllä onkin niinku tekijät. Et ehkä se on sellaista, vähän niin sellaista piilovaikutusta, mitä ei sitten silleen niin ajatella. Ja toisaalta ehkä, ehkä hyväkin, että ihan kaikesta ei kannata niin silleen syyllistyä ja, ja niin ahdistua. Että jos vaan niin yrittää tehdä parhaansa, että, just se, että käyttää niin laitteita huolellisesti, ei osta turhaa, jos on mahdollista, niin ei osta niin hirveän. Niin sellaista halpaa, mikä voisi ajatellakin, että ei ehkä kestä kovin kauan. Ja sit tosiaan, että ne ylimääräiset käyttämättömät toimimattomat laitteet sitten kierrätykseen, samoin kuin paperitkin totta kai, paperituotteet kierrätykseen tai, tai tota muualle, niin sillä on ehkä sitten kaikkein niinku tavallaan paras, tai se on niinku ehkä se paras juttu, mitä voi tehdä. Ja sitten tietysti vielä sekin, että, että kun ostaa uutta, niin niinku kysyy, että onko teillä tietoa näistä ympäristövaikutuksista ja katsoa, että onko niissä laitteissa. Että aika tyypillistä on. esimerkiksi on, että, että jos ostaa uuden puhelimen, niin saattaa olla, että siinä paketissa lukee, että se pakkaus on niin kierrätettävä, mutta välttämättä siitä puhelimesta ei ole niin vastaavaa tietoa. Ehkä tämäkin nyt pikkuhiljaa on niin muuttumassa, mutta se tiedetään niin monista tuoteryhmistä, että, että jos niin kuluttajat alkaa kysellä, on se sitten siellä kaupassa, vaikka ei se kauppa olisi valmistanutkaan niitä tuotteita tai alkaa laittaa kysymyksiä niin eri portaille, niin kyllä sitä tietoa sitten niin alkaa tulemaan enemmän. Että tiedän, että esimerkiksi Suomessa niin operaattorit on niitä niin selvitty, että kiinnostaisiko ihmisiä vaikka semmoiset vihreät liittymät tai jotain muuta, mutta et, et ei ole ehkä aika ollut niin kuin, vielä niin kypsä siihen, että ihmiset oikeasti haluaisi niin paljon niin just sitä ympäristöpohjalta tehdä niitä valintoja. Mutta et ehkä se on nyt muuttumassa vähän sen. Niin, no tavallaan kaiken millä me tehdään, on niin joku vaikutus. Että se ole niin mitenkään yksiselitteistä, et sitähän nyt kovasti Suomessakin selvitellään ja, ja niin tehdään strategiat, mikä ylipäänsä on niin ICTn vaikutus, yleensä sanotaan, että, että tavallaan se hyvä puoli on siinä, että voidaan niin kuin säästää energian kulutusta, mikä tapahtuisi jossain muualla, että fyysisiä tuotteita esimerkiksi liikkuu vähemmän tai ihmisiä liikkuu vähemmän. Että kun ne pystyy niinku saamaan ne sisällöt niinku kotiinsa, niitä piuhoja pitkin. Mutta totta kai sitten tosiaan siihen tarvitaan kuitenkin ne laitteet, tarvitaan sitten ne fyysisetkin rakenteet, ne verkot ja kaikki, mutta totta kai nekin kuluttaa materiaaleja ja ne kuluttaa sitten niinku energiaa. Mutta tota, et se on nyt ehkä semmoinen vähän niinku ratkaisematon kysymys, en mä usko, että se koskaan niinku täydellisesti ratkea, että ne isoimmat. Sitten vaikutukset tulevat. Ehkä on sellaisia ovat niin epäsuoria. Että, että niin kuin ei ehkä se suora käytön aikainen, mutta miten se muuten sit niin kuin vaikuttaa meidän elämään. Et, et ehkä usein se digitalisaatio on silleen, että se ei ole ehkä... Niin kuin, tai että se isoin ongelma on ehkä siinä, että jos se ei niin kuin mitään vanhaa jää pois, vaan tulee vaan aina sitä niin kuin uutta palvelua siihen niin kuin lisäksi ja tilalle. Et siinä me ollaan ehkä vähän huonoja me ihmiset, että, me niin kuin, että jos me saadaan jotakin... Niin kuin, helpommin ja halvemmalla, niin me vaan niinku hommataan sitä enemmän. Eikä niin, että, että, tota, että me sit niinku vähennettäisiin sitä kulutusta ja otettaisiin niinku tarkemmin, että hei, mä otan nyt tuolta vaan tuon. Vaan että että tota, et silleen se on niinku aika vaikea vastata tuohon kysymykseen. Joo. Ehkä mä niin, ehkä mä sen vaan niin sanoisin, että tosiaan niin kaikella on vaikutus ja että niin jokainen voisi miettiä niin omassa elämässään sitä, tai mun mielestä niin just nuoretkin yleensä, tai monet on tosi niin tiedostavia yleensä ja ne on niin huolissaan ja, ja niin haluaa tehdä asioita ja toki sit jokaisella on niin itsellään voi olla rajallisesti, niin kuin, tai rajallisesti vaikka rahaa tai muuten niin resursseja, mutta sitten sellaiset pienetkin asiat voi olla ja ne voi olla eri ihmisille niin eri asiat on tärkeitä ja merkittäviä, että sen takia on vaikea sanoa sellaisia, että samat tavallaan säännöt pätisivät kaikille, että näin pienenät ympäristövaikutuksia, kun se riippuu niin hirveästi siitä omasta toiminnasta, että ne, että mitä kenenkin on helppo tehdä tai mikä just kellekin on se tärkeä sisältö, niin välttämättä just siitä ei tarvitse tinkiä, mutta sitten voi olla, että Sittenkin jostakin muusta tavallaan, että jos ajatellaan, että kaikkeen pitäisi vähentää kulutusta niin jollakin tasolla tai tehdä ympäristöystävällisiä valintoja, niin välttämättä ne ole kaikille ihmisille niin kuin, samoja asioita. Että, että just esimerkiksi että jos nyt hirveästi käyttää sitä mediaa, niin ei se nyt välttämättä on niin <laughs> niin kaikista huonoinkaan vaihtoehtoa. Ehkä sitten kuitenkin, jos ajattelee, että, että sitten voisin kuvitella, että, että niin kuin, noin, noin vähän vanhemmat ikäluokat, jotka sitten enemmän kuitenkin käyttää rahaa. Ja, ja muutenkin niin kuluttaa enemmän, että jos joku nuori nyt sit käyttää sitä YouTubeen niin hirveät määrät tai mitä ikinä sisältöä, niin sitten ehkä se on suhteessa sitten kuitenkin pienempi vaikutus niin kuin kuin verrattuna siihen, että mitä se perhe muuten kuluttaa, että, että ehkä sitten on tärkeämpää puhua niistä niin isoista valinnoista siellä, että, että missä asutaan, miten liikutaan, mitä syödään, kuinka paljon ostetaan tavaraa ylipäänsä, että ehkä semmoista niin suhteuttamista tavallaan Voisi hyvä käydä miettiä.